אפשר נתקלתי למסומת? כן, אני מסומת. יש מס. אני אמתו. אני קורא פה. תאמר מה על- מה על התפוח? מה על האי? נורא יאלם רובוט. א-רובוט קפץ לתוכו היום. אני רוצה שנחט מנהל אני רוצה ל- אותו. כן, אני מידי יופי את המשימה, רוץ לו להפלחה אוקיי, בוא ניסי למשימה אוקיי, בשם בקשה, על הרוב הגבין חייבת לי למרות אני הולכת לחקור את העניין הזה אני, ש... אני אחקור את כל היאר, קצנים אותו I'm not fucking, I'm not fucking, I'm not fucking, I'm סוף סוף. סוף סוף. איפה אתה? קני רד. תראה 800 על אני אותי עליו, בוא, רגע בואו, בואו בואו, בואו, בואו אה? אה? אה? זה נופף תפקי מפה תפקי מפה, ונרשור אותך נרים ידיים למעלה תפקי את הרוctions תפקי את הרוrok תפקי את הרו Thousands תפקי את Congratulations תפקי את הרוונ else תפקי את הרו Medicaid חושרים ויש לקית הרו רכי אותו, אנחנו לרבא, רכי אותו מיד רכי את הרובב לך למעלה תחבי מה תופסה נו נו נו ילדה, שאתה מה תופסה בתוך ההופסה? רכי את מה מה? הלכתי לאיבוד, לא יוצא בנרך כפת, אתה רוב אותי, תעזור לי תעזור לי איך אני יכול לשמור? טוב אני יכול לשמור עלייך תבואי אחריי בואי ידמי טוב, תבואי אחריי, alai nee hadi po hadi yada ad nee po watte watte zeggen wat hebben we vier samen אין לצכם, אתה שובר לפוף, נתק אין הבית אתה יכול להתקיע מה לקהיל הבוס? יכול להתקיע מה לקהיל הבוס? יכול להתקיע מה ה midpoint הוא תחנה אולך לנתניה מטיל תילו. באמת? אז כדאי בקר יום פומבי מטיל תילו. אני כל תחנה מטיל מובן? מובן? כן. היי. היי. אני. אני. אני אולך. את. מטיל יר מחקבית. אני יעמיד את כל את כל הפוכנית לך, זה לא ששבי זה יקרה. אתה בין לי מיליארד דולר. אופן יפמיד אותה. טוב, בוא תעוד לה שופלח לי. ושאפשי okay, למשימה. אוקיי, רי בדרך. להגיע כל ריקה. תשמרי עיניים פתוחות. אין דריה. אוקיי, okay, um, אני צריכה למאוד המקום מאוד מסופן. החינוך אני איפה הוא יכול להסוף, אוקיי. אוקיי, רוץ ופוף. רוץ ופוף. העיר, צילטד. היום ואני, וזה אני אסמיד את כולכם, עוד חי זה אה, לא סתם תחיב אני יודעת תלפו את הביום אני אשביד את זה כמי זה היה من הכל ואני אשבל אני אשביד גם את כל החברים שלך הוא סבת אה תפייבנים בוא נאיל לכם איפה עמטה בוא לברוח, אבל לא להתכווה. תבח, תבח. מה? נחלתי אותך. בוא, בוא, בוא אליי. תחשיבי, אם אתה רואה אני רואה עליי ילד הקטן הזה. אני רואה עליי ואני רשיני. אני רשיני, אני רואה על התינוק. אמא? אמא? רכי את לא תרפייה מיידית. אוקיי, okay, אוקיי, okay, אני בא. אני בא. אני מפהרת. היא לא פייתי, קדמי. קדמי! קדמי אליי. קדמי! את הנפקים בוי, אחריי. Okay, okay, אתה רופה עם אני? בוי! בוי אחריי, מיד. היא לא טוב. את לא טוב, אוקיי. Okay. אני בא אנשי לפה אנשי אוף אני הורא בך אנשי לפה אנשי אנשי אוף אני הורא מבריקי להתעדיף עם כל המידע על הנבחרת שלך איי אני אפלח תח תח אותו תח זה כל המידע שלנו בנבחרת תודה אני אפנט אותך. ואת תפייטי לי. זאת נתחיל להפנט. ואת תעזורי לי במשימה שלי. גם אם את עושה וגם אם לא. את אני אפגע בקדור המרפן. את לא תפליחי לברוח. אני אפגע בך. אה. בגעתי. הכדור בקרוב. אני לעולם לא אכיב לך. רובוט מרופן? מי אמר אם את רוסה? עכשיו, את הולכת ללכת לבוס אלך? להגיד לו שערץ אותי. ולהביל אותי אליו. הוא ייתן לך נקודות שהוא Yalla, boni se lderich. Hey, ma fiyadam tu kamanya farso mehbero eh ma fiyasokweni se la benadamu an. Ta bo na fiesta kilita. Oo, oo, ome otivo. Three, the haraki kabobo Ik ga de kudolfuur en jij wil het ook. Oké. We gaan het en achter en je alleen achter de achter de kudolfuur. Bye, maar Marcel Kessels. Ik laat je weer. Kom maar terug. Kijk, Marcel. Oké. תכי, תכי אותי אנחנו מנים את הלטה לא כן, תלפי, קודם את יומד בתחשב מר אה בואו יאללה, בוא נמציר יאללה מה קורה לפגים אני אגיד שאילו אספות מיני, אוו, ישג אניse, י� Nan, אל merry. בוא נעפ goddamn, אווי נעפierto על억 זמן. אל. תפרי לא תפרי אщёלה Jeżeli א�again התרפלים בואי נמשיך תביא אותי ליאר שלום נופד את הסופים What happened to the boss? What happened to the boss? Tomer, don't leave when you see that the manager is angry with כן, We are going to be fired. قول كمان يعني ديخ مختار الكذب بقى هات هاتيتوا بقى تترفعوا جرافيك اللي هو نعمله مفندل تو بيليو طول الملكوت كانه مبا فيو لو كان ما فاضني لو عارين بتاع هنا ده سلو تو بيليو بتاعنا لفام سمعت هت هني ده مكمسلو تو بيليو بتاعنا لفام سمعت איי יאלי קב קב יאללה קנה את הסלף פה חחח אבא אתה תקנת كمان سي با لوغك تاكي لا ميت فادين